Asi šest nebo 7 hodin, díl možná, no, o víkendu. 8. až devět. Přibližně sedm, ale i míň. Šest, sedm.